No puc A l'espai tecnològic del Raval no es llença res. Els teclats i les planxes de les torres dels ordinadors poden transformar-se en un taulell i peces d'escràvel amb una mica d'imaginació i de classe. És un projecte conjunt amb nens i nenes d'entre 8 i 9 anys de la Fundació Joan Salvador Gavina. Des de fa mesos treballen amb un eix continu, les emocions, a través de diverses vessants interactives, com ara la música o els codis QR. Avui toca el reciclatge, i cal construir paraules que expressin sentiments amb el seu joc nou, així que imaginació al poder. És Mujerrat! És oh, oh. qué grupo somos y... y hacer emociones. Para hacer, luego que hemos hecho formas, hay le... mmm... emociones, Por ejemplo, han hecho contentísimos. Hemos hecho contentísimos. Podríamos haber hecho amor. Podríamos haber hecho... Teníamos muchas cosas para hacer. ¿no? Hemos hecho eh, eh, feliz, alegría, contento, triste, triste. Eh, 재미 que es mktot com que el filtro La idea va néixer al punt davant de la l'acumulació de material vell i inservible. Aquesta idea del reciclatge neix a partir de que em un compte que un dia em buidant als armaris tenia guardats 200.000 peces que dius i això que em faig, i això què em faig, no? I dius, la llenço, la llenço, la llenço i la, la porto al punt verd i mai l'he portat al punt verd, no? Allò del síndrome de diògenes que tothom diu i l'esnava apilant de l'armari i l'últim que va ser m'ocorrer va dir, bueno, comencem a inventar tallers, no? I vaig començar a buscar per internet i em vaig trobar, doncs, pues, tallers com aquests que vinguem aquí, no? Amb, amb els disquets o aquest altre que tenim aquí fet amb, amb, amb, un, amb un rellotge, no? I vaig dir, bueno, doncs, pues, començarem a inventar tallers, eh? Muntarem clauers, muntarem eh, pulseres amb, amb les tecles tastaclats i vaig dir, hosti, un dia. I per què no muntem un, un esclavel? no? És o sigui, a total, els nens estan treballant emocions, estan treballant... Estem buscant i estem fent codis QR perquè per ells facin mímica i interpretin una emoció, estem escoltant música i cada cançó la similem a una cançó, doncs pues, aprenem a escriure, però anem a fer paraules eh, i moltem un escravel de les emocions. I no li està faltant èxit a la proposta. Al Raval, els CDs, els disquets o fins i tot les impressores tenen una segona oportunitat quan deixen de funcionar. Doncs mira, aquest d'aquí és un club que vam fer amb, amb una altra entitat no? la Fundació Social. Eh, L'educadora ens va dir que ella estava treballant el tema de reciclatge amb els seus nanos a nivell general i vam fer una activitat en la que tenien tot el de paraules que havien d'endreçar, desordenades, amb els diferents coveis contenidors que poden tindre aquestes paraules. No? El covell groc, el covell verd, el covell de xerreria, i havia també el covell del rebuig. Això ho vam fer també amb, el, amb un altre grup, amb, un altre, amb la mateixa entitat que abans deia, no? la Fundació Social. Eh... Vam fer un rellotge perquè bueno, mola, és molt xulo. I vaig dir, hòstia, pues, anem a provar-ho, anem a provar-ho. Bueno, són rellotges curiosos que podem fer i, i simplement pues, et permeten allargar la vida d'algun dels nostres productes TIC que han deixat de fer servir. I no només aprofitar el material, sinó que es promou l'educació i la consciència ambiental. Els més petits aprenen la importància de reciclar i de fer un consum responsable de tot allò que comprem. Aprovechar cosas viejas, por ejemplo, que tiene por ejemplo con collage, que es una forma de, de de es una forma de plástica que, que se puede ponerte las viejas y hacer un dibujo, se puede poner algo viejo o algo que no usemos. Aprovechar los juegos, la la comida. El taller de reciclatge no s'atura. Ja s'han pensat noves propostes, com ara fer clauers amb peces de teclat o un autèntic repte, construir un ventilador amb el ventilador d'un ordinador, un USB i una bobina de CDs.